Їх найти на фронт. У Хмельницькому попрощалися з 39-річним бійцем. Встають у шостій, аби дістатися до школи. Скільки Хмельниччині не вистачає шкільних автобусів і як намагаються вирішити цю проблему. Хоронили голодних напівживих. Як згадує Голодомор 1932-33 років, 94-річна жителька Хмельниччини. Правда твоя правдовічна і слово твоєї істини. Життєю, душі, раба твого, воїна У Хмельницькому будинку травмних подій попрощались із загиблий на Донеччині Андрієм Радько. В останній путь провести бійця прийшли рідні та близькі. Трагедія сталася 15 листопада, каже його брат – військовослужбовець і позивний волонтер. Чоловік розповідає, родом вони з Донецької області Лиманського району селища Ярова. Особили в село, в якому ми жили, ми, ми з ним освобождали село, потім наш район повністю освободили, а потім його на Белогоровку, їх послали. І, там був прильот чи гаубица, чи що Тобто ну, -то, то, точно не знайомо, але ну, прилетіла щось. Гаубица, мабуть, або в крупний мінеметок. І отримав раніння несовмісне з життям. Коли почалась війна, каже старша сестра загибла, Алла Сушицька, Андрій перевіз на Поділя усі родини, у батьків, сестер, племінників, а потім загинув. Андрій, він призвався. 18 липня, а загинув 15 листопада. Чотири місяці він прослужив, погиб під Білогоробкою, в область. області. Визволяв. Він нас був не військово зобов'язаний, на нього був білий білет. Ми коли виїхали з Донеччини, він сказав, що ми сюди приїхали, треба ж за наш мир, за наш спокій, за нашу країну, за вас. За батьків, за племінників. Кажу, хто ж довше не йти. Він пішов, він такий відповідальний. На жаль, ця війна забирає найкраще. Алла каже, у мирному житті Андрій любив майструвати з деревини. У нас племінники, троє племінників, і сюди з ними щось вирізав. Хлопці колись прийшли і кажуть: дядя Андрію, нам треба зробити якусь біту там для чого там. А він каже, хорошо, каже, давайте, то вистругав там щось зробив, то мачети вони робили, ну, вони ще маленькі були і гралися. Поховали героя на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. У бою з російськими окупантами загинув житель Хмельниччини старший солдат Сергій Кондратюк, чоловік 1998 року народження. Цю інформацію підтвердили у Славутській міській раді. Прощання із загиблим героєм відбудеться завтра, 25 листопада, орієнтовно об 11-й годині. Громадське прощання розпочнеться у міському палаці культури. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. Станом на 24 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 85720 тисяч 720 російських військових. Противник втратив 2898 танків та 5837 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1889 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літарів. 1547 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 одиниць, спеціальної техніки – 161 одиниця. За 274 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету.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 Все забирали, і кури, і гуси, Ну, все забирали, залишали сім'ю голодну. Жительці села Черешенька, що на Дережнянщині, Олені Гуртовенко зараз 94 роки. Ще дитиною жінка пережила голодомор. Розповідає, як виживала її сім'я, коли не було їжі. Як В 33-му році мені було чотири всього рочки, Але я дуже пам'ятаю, дуже як цикл госпі організували, саме ковгосп організували. Оце вони зробили голодовку, забирали у людей все – корові, свині. Я дуже пам'ятаю, що мій брат мами була свиня, то Я дуже пам'ятаю, що він вже заколов і дровами накрив, щоб не забрали. У селі, за словами жінки, ходили представники місцевої влади по хатах і забирали у людей збіжжя та їжу. Дуже витрачали, все отако, як сидять. Хто якусь меню чого має, то посадить дітей, дати дасть їм, щоб вони сиділи на ньому, то прийде. Так як дві жінки були, поставили, вони ходили, все витрасали, а під воду їхала. Сідом за нею, вона зайде в хату і розкидає цей дід і все одно ти їх забереш. Олена Гуртовенко розповідає, носила родичам страви. Мати готувала їх на дві сім'ї, бо мала корову. Відровий баняк, ляла літво молока і жменьку чепала цих круп. Мама мені в цей гладучок ляли, це що вони там зварили. І каже, нас занеси з цим дітям, бо дуже голодували. То я занесла, а чаша дуже вредна, вона Єрина звалася. Неспевним було в сусідів в хаті бачила, що я пішла з тим гладучком. Я тільки висапала в миску, а вона до хати цю миску в на землю, ті діти в плач, стали бідні лежати. Зерно, що забирали в селян, каже Олена Гуртовенко, складали у цій комурі та дерев'яній церкві. Повз них везли на місцевий цвинтар мертвих людей, опухших від голоду. Я сиділа на підвіконіку. І бачила, а коли нас по пісами вікна дороги йде, тверто сусіди, умерших, а зверху, ну я не знаю, чи чоловік, чи жінка, чи ще бідне тако руками махало, а його вже везли в яму. Чотири з половиною тисячі людей загинули на Дережнянщині в період Голодомору 1932-1933 років, розповідає виконуюча обов'язки директора Дережнянського міського історичного музею Леся Долінська. За її словами, у той час за хлібозаготівлю в районі нагородили керівника. Найвищу нагороду Орден Леніна було вручено Зелману Олександру Олександровичу Левіну. А внаслідок ми бачимо, скільки загиблих людей від Голодомору, скільки постраждавших. В той час, коли заход зерно де Рожнянщини було переповнено зерном, зерно впріло. Біля нової церкви у селі Черешенька встановили меморіал загиблим від голоду односельцям у 1932-1933 роках, розповідає Олена Гуртовенко. Тут 40 прізвищ, але, за словами жінки, жертв було значно більше. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.